3, 2, 1. Crec que ja teníem prou de, de tot el que hem fet per poder superar la pandèmia i ara amb cuidado, amb cura també, portant la mascareta, però podem retrobar-nos i tornar a, a agafar els carrers, a viure un Nadal com ho fèiem abans, amb les precaucions, però com ho fèiem abans. És un dia que necessitem cara al comerç, perquè l'alegria que té la gent de, de, de, les, de les festes del Nadal, les llums, sembla que no, però fa, molt, fa molta alegria, i, i això és el que trasllada, finalment, i també pels comerços que puguin fer les seves ventes, que necessiten, després d'haver passat una pandèmia com hem tingut. La feina més important és que ens trobem uns quants amics, que tots tenen ganes de fer pesseure, i que entre tots fem aquesta exposició, perquè com de sol no hauria de gastar feinades. No. Cada quadre l'hem fet un soci i alguns els hem fet junts amb un curset que vam fer, i aquesta exposició pues, surt de tot el poble, de gent que participa.